Hei! Mä oon Matleena Laakso ja mä oon nyt Portugalissa Azorien saarella keskellä Atlantin valtamerta. Tarkemmin sanottuna Terseiran saarella ja sen pääkaupungissa Angra Eroismossa. Ja tää on kaupungin puutarha. Oikeastaan ainoa tämmönen iso puutarha, ihan julkinen. Puutarha, ja lähdetään pienelle kävelylle. Ne, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä rakastan puutarhanhoitoa. Musta on ihana vierailla erilaisissa puutarhoissa ja mä tykkään muutenkin liikkua paljon luonnossa. Ja tietysti täällä katselen paljon näitä kukkasia, mitä täältä löytyy, mutta nämä puut on musta aivan hurmaavia. Mä rakastan tämmöisiä vanhoja puita ja erilaisia puita ja ne on niin valtavan kokosia Suomen puihin verrattuna. Ja se mikä täällä on kanssa viehättävä, miten paljon täällä on joka paikassa rakennettu muureja, aitoja näistä vulkaanisista kivistä. Ne on jotenkin niin kauniita. Ja sitten usein kun ilmasto on täällä aika niin niissä on kasvanut sammalta. Jos ajatellaan kukkapenkkejä, niin se, mistä mä tykkään hirveästi, että pääsee polkua pitkin kukkapenkin sisään. Mutta täällä on jotain vielä jännittävämpää. Täällä on tämmöinen pieni puro, joka tuosta nähtää. Ja sitten sitä puron päällä pääsee kävelemään tuommoisia laattoja pitkin. Aivan ihana reitti. Mä oon kulkenut se jo vaikka kuinka monta kertaa tämänkin päivän aikana. Tässä voi kuunnella puron solinaa ja samalla kävellä näitä. Reittiä alas. alaspäin, kamera vähän sivuin niin näette eri suuntaan tätä reittiä. Vähän toki kamera tässä hetkään tää nyt ei ole kimbaalia käytössä. Tuonne puutarhaan mennään kohta tuonne alas. Mutta jatketaan vähän reissiä. eli niin tuolta me tulsiin ylhäältä ja sitten menee vähän loivemmaksi tämä puro, mutta tästä päästään vielä kulkemaan alas. Katsokaa näitä ihania heimiä, mitä tässä on vieressä. Se on jännä että täällä on niin paljon semmosia tuttuja huonekasveja puutarhakasveja jotka ovat vähintään kaksi kertaa välillä kymmenen tai 20 kertaa suurempia kuin meillä. Ja siitä on paljon katajaa, ja kuusta ja ehkä mäntyä. Ei sellaisena kuin Suomessa, mutta se selvästi tunnistaa, että samaa kasvisukua kuitenkin on. Ja kyllähän se veden ääni on aivan... Aivan ihana, mutta tässä huomaatte, että miten se veden ääni saadaan rakennettua osaksi polkua, että voi kävellä ja se veden ääni kulkee mukana, kun yleensä suikkulähde on semmoinen yksi staattinen paikka. Kurkistetaan vielä tän polun päähän, niin sieltä ehkä löytyy monelle tuttu kasvi tai kukka.